Ja. Hej, jeg hedder Jacob, og jeg er underviser her på Ingeniørhøjskolen i København, som ligger ude i Ballerup. Øh, her underviser jeg i programmering af forskellige slags. For tiden mest Android-programmering, som er min store hobby og interesse. Øh, Udover det, så har jeg også et selvstændigt firma, hvor jeg laver forskellige ting. Ikke så meget Android, desværre, men øh, forskellige andre web ting øh, til hjemmesider og den slags ting. Jeg startede med Android-programmering, fordi jeg synes, at det var rigtig, rigtig spændende, at der pludselig kom et open source-platform til mobiltelefoner, som det virkelig så ud som om, den ville få meget stor udbredelse, og det er jo så også sket. Og jeg synes, det er helt vildt sejt, at jeg havde gang til at kigge inde i, hvordan præcis hvordan telefonen fungerer, og endda er lov til at rette i det. Uh, altså uddannelsesmæssigt, så var det sådan, så at uh, jeg startede med at programmere lidt, da jeg var 10 år. Og uh, så fandt jeg hurtigt ud af, at, at jeg vil lave spil, jeg vil lave spil, jeg vil lave spil, jeg vil lave spil. Og så sammen med min lillebror, så lavede vi spil i, gennem uh, en del af folkeskolen og en del af gymnasiet. Og uh, så blev jeg træt af det. Og uh, så tænkte jeg, jeg vil egentlig hellere være fysiker. Og så har jeg så taget en uddannelse i fysik på Københavns Universitet. Da jeg så var færdig med det, så øh, tænkte jeg, det der fysik det var frygteligt teoretisk. Jeg ville også gerne øh, lave et eller andet praktisk, og så endte jeg med at blive på igen. <laughs> jeg startede ude på DSB, hvor jeg har været med til at lave rejseplanen en gang. Uh, og derefter så øh, hoppede jeg herud på Ingeniørhøjskolen og blev underviser og selvstændig konsulent. Det vil sige, at jeg er i forskellige firmaer og laver noget programmering for dem. Og derfor er det også blevet vigtigt for mig, at de ting, vi bygger samfundet på, de skal ikke ejes af et bestemt firma, fordi at, at, det svarer lidt til et fortog, for eksempel, så hvor man kun må gå på det fortog, hvis man bruger Nike -sko. Det synes jeg heller ikke om. Jeg tror på, at den basis vi har i samfundet, den skal ligesom være fælles eget og for eksempel open source. Jamen altså jeg har lavet øhm, det som almindelige mennesker kender, det er nok mest øh, DR Radio. Altså Danmarks Radio de har fået lavet en Android app, som øh, jeg har været med til at lave. Øhm, og, øh, den er ikke sådan, øh, specielt stor, men, øh, men der er noget, hvor man kan vælge kanaler, og man kan, øh, man kan se, hvad, hvad spiller lige nu, og hvad spiller lidt senere. Den tager også ret lang tid med at forbinde sig, hvilket jeg godt kunne tænke mig at forbedre. Men det er også et spørgsmål hvor meget tid man så bruger på det. Altså for det første så er jeg ikke kun underviser af unge, jeg er faktisk også underviser af lidt ældre mennesker, som allerede har taget en uddannelse og nu gerne vil sig inden for IT. Øh, grund til at jeg overhovedet blev underviser, det var, at jeg i starten, der var jeg fuldtidsprogrammerer, Det vil sige, at jeg sad 40, nogle gange mere, nogle gange meget mere, nogle gange 60 timer om ugen og programmerede kode et eller andet. Og det synes jeg jo generelt er enormt sjovt at programmere. Men, øh, det er også vigtigt at, at lave nogle andre ting og øh, jeg er blevet træt af ligesom kun at sidde foran en computer og, og programmere. og så fandt jeg ud af at jeg også havde nogle andre evner inden for blandt andet formidling og satte mig for at øh, dem ville jeg også prøve at udnytte og nu har jeg sådan en øh, blandet hverdag hvor at jeg programmerer måske i halvdelen af tiden og halvdelen af tiden der forbereder jeg mig og øh, underviser andre i programmering og det er enormt givet, fordi jeg lærer jo lige meget af deres fejl, som de selv gør. Specielt hvis man nu gerne vil uh, lave uh, spil eller andre programmer til, uh, til Android, så er der faktisk en uh, sød lille bog, der hedder Lær at, lave, uh, Lær at lave Android apps selv, og det er uden programmering faktisk, hvor at man uh, skal installere et værktøj, der hedder App Inventor, og så kan man simpelthen sidde og lave, lave skærmbilleder diagrammer over, hvordan det er, programmet skal fungere. Og øh, det har jeg set, at der er en hel del gymnasieelever, der faktisk er glade for at bruge det. Jo, Google code er en form for konkurrence, som øh, Google laver, hvor at, øh, øh, man, hvis man er mellem 13 år og øh, 18 år, kan øh, deltage aktivt i nogle open source-projekter og hjælpe dem. Og, øh, der, og Google de uddeler så nogle præmier i, forbindelse af, i, i form af nogle penge til dem, som hjælper allermest. Og øh, de opgaver, man skal hjælpe med, det er så nogle øh, overkommelige opgaver, vil jeg sige, som f.eks. at skrive en vejledning til, hvordan man bruger et bestemt program, eller måske oversætte en bestemt øh, hjemmeside, øh, vejledning til øh, et andet sprog. Eller, eller den slags ting. Måske afprøve noget bestemt. Altså det vil sige nogle opgaver, som er overkommelige øh, for øh, folkeskoleelever og gymnasieelever også. Og øh, man øh, går ind på den her hjemmeside eller googler simpelthen Google Code ind, og, øh, og hvad hedder det. Øh, og så står der. Jeg tror, der er ca. 20 forskellige open source-projekter, der står deres navne. Der er en lang liste med, hvad for nogle opgaver de gerne vil have udført. Og så kan man bare gå i gang med at, at lave nogle af de opgaver og øh, vinde nogle af, af præmierne, som Google sponsorerer.